الماضي المركب لو كومبوزي وبستخدم التعبير عن حدث مضى وانتهى يبقى بستخدم الباسي كومبوزي على حاجه حصلت ومضت تمام يستخدم للتعبير عن حدث مضى وانتهى طيب بيتكون من ايه من باسي كومبوزي من اسمه اسمه مركب تصريف الفعل في افوار او اتر في المضارع في البريزون زائد اسم المفعول البارتسيپ يبقى يتكون من افوار او اتر في المضارع زائد اسم المفعول طيب مسيو إمتى بحط الافوار و هنعرفها دلوقتي الاصل ان كله بيجي مع فرب افوار مع عد 14 فرب هنقول عليهم برضو هما البي... شهر الماضي ل...